Ось і настав час свято виродної неділі. Це свято особливий день, його зовнішній антураж і кологід зовсім не відповідає внутрішньому змісту. Ми можемо спостерігати на сплеск радості народу, який радо вітає свого місію. І з тим душевним внутрішнім надломом самого грядущого. Його зустрічають як майбутнього світового переможця, не помічаючи відсутності воєв... воєвничості того, хто в'їжджає на Віслюкові. Так, саме тихо на Віслюкові в'їжджає, а не на могутньому ревучому коні. Той натоп в Єрусалимі, що вигукував Осанна, благословен грядущий в ім'я Господні, уже через п'ять днів той самий натовп і тому самому буде говорити розіпни його». І зараз йому вставляють гілля під ноги і кажуть, Хай живе цар Ізраїлів. І ці слова повторяться днів через п'ять, коли задягнуть у багряний плащ, всунуть йому в руку палку, покладуть на голову вінець істерня, і, насміхаючись, будуть повторювати, Хай живе цар Євдейський. Ми дуже часто поступаємо подібним чином. От ще, здається, недавно, пару днів тому назад, ми були в розчувній храмі під час молитви. Нам хотілося кинути гріх і жити свято, і чисто. І пройшов час, і ми знову починаємо грішити вовсю сповна майстерна, при цьому виправдовуючи свої гріховні вчинки. А це значить, що ми знову в собі розпинаємо Сина Божого і зневажаємо. Це майже дослідно за словами апостола Павла і з його письма до євреїв. Господь сьогодні ходить до Єрусалиму і знову сумує. Сумує тому, що бачить, як ми щиро радіємо Йому приходу і готові вже завтра чи позавтра відвернутися від Нього. Коли Ісус Бо ще на дорозі до Єрусалиму, він казав своїм апостолам, своїм учням про те, що його дадуть на суд язичникам, що над ним погумляться, його будуть бити, оплюють і вб'ють, але він Воскресне. І після того відразу двоє із його учнів, Іяків і Ан, то були рідні брати, попросили Ісуса сісти праворуч і ліворуч Його слави по Його Царстві. Розрахунок був, звичайно, точний і бездоганний. Ісус Месія, це так тому що всі просто месіанські зводяться лише до нього, Месія – цар. А коли так, то місця посади перших міністрів у месіанському царстві варто про них варто піклуватися заздалегідь. Тобто треба їх забронювати, доки ще не пізно. Тим точний розрахунок не завжди проявою здорового глузду, то був розрахунок безсердеччя, бездушчя. Їхній наставник каже про такі жахливі речі, які мають з ними відбутися, а вони на них навіть не звертають увагу, не помічають їх, звертаючися увагу лише на ті речі, які стосуються їхніх особистих вигід. Можна сказати, вони сказали ось що цим самим, нас не цікавить, якою ціною ти отримаєш царство. для нас головне те, що ти воцарюєш і візьмеш і нас з собою. Ну, якщо шлях до того воцаріння лежатиме через твої страждання, нічого, ти переживеш, перетерпиш. Головне, для нашого ти воскреснеш. Ну, можна вважати вщинок апостолів Христових цинічним, е жахливим, але, мабуть, вони не зрозуміли його слів, не сприйняли їх всерйоз. Ну, ну, як це пророк такого рану, такої сили може себе дозволити таке знущання над собою? Ну, тепер повернімося до реалію сьогодення. Що ми робимо у так званий «Чистий четвер», у день споміну таємної вечері і перше причищання? Що ми чинимо в трасно-п'ятницю? Відповідь проста – готуємось до Великодня. Фарбуємо яєчки, слухаючи при цьому музику чи новини, або телевізора, кіно там якимось. І це в той час, це в той день, який є найстрашнішим днем в історії людства, коли всі християни йдуть до храму коли До, підні, до Підніжнього Голгофи. Хоча, мабуть, в храмах людей буде не так і багато, тому що ми будемо в ці дні жити перспективою свята. Ми будемо передчувати радість Пасхи. А, і навіть у, у цей день, у цю неділю, часто так от, традиційно говорять, е, за тиждень великдень, недалечко червоне яєчко, ну коли так, то те, що буде напередодні Воскресення Христового, можна пропустити. Учні Христов, про яких ми згадували, теж це пропустили слова про страждання. Історія, як бачить, на жаль, повторюється. Ми наближаємося до завершальної стадії служіння Христового. Мені б хотілося, шановні друзі, пригадати те, як воно почалося. Ісус, як Месія, як Христос відкрився народу під час хрещення на водах іорданських. І після того, як говорить Євангеліст Марк, дух його відразу уводить у пустиню на сорок днів, і лише після того прозвучала перша христова проповідь. Що ж відбулося у пустині? Дявольські спокуси, три знамениті спокуси. Якщо ти син Божий, притвори каміння в хлібі, Якщо ти син Божий прорива, грандіозний трюк, пронесися в повітрі, щоб повірили в тебе. Ну і третє, поклони сміни дьяволу і все те, що ти бачиш, все це багатство на землі, я віддам тобі. Найпотужніші спокуси, перед яким майже не втримувало людство. От, гріхи перших двох спокус лягли в основу життя плебеїв. Пригадуйте, хліба і видовищ це ж по суті втілення тих самих спокус. А вже їхні послідовники Патріси втіли спокусу від, третью, владу. І часи вже минали, минало століття, але спокусом багатства, видовищ і влади і досі ранить серця багатьох. Але якщо на початку цього месіанського служіння сатана Христ, Христа спокушає безпосередньо його самого, то тепер уже на завершальній стадії він підсилює усе перебування тим, що діє на Христа на Ісуса вже через народ через багатьох час народу, притом не через язичників, не через чужинців, а через своїх же, єдиноплеменників, через ту громаду, яка йому ні, яка радіє йому, яка торжествує його прихід у святий Божий град. В ньому месіанські письмі співають із псалмим не вірить, йому, що Ізраїль завладіє продуктами і багатством ніж, більше, ніж про Соломоні. Таким чином вони піддалися першій спокусі д'явольські. Вірили в те, що Ізраїль засяє пишністю і видовищами більше, ніж про Соломоні. Це друга спокуса. Ну і якщо при Соломоні Ізраїль досяг найбільше територіальної влади, то тепер при новому сії Ізраїлю запанує на всі землі. Ну, а диявольське, якщо ти Син Божий, там зроби те і те, люди почали влесливо повторювати у найтрагічніші хвилини у житті Спасителя. Якщо ти Христос, проречи, хто вдарив тебе, говорили люди, які закрили йому обличчя, які його били. Якщо він Син Божий, побачим, прийши, прийде Ілля рятувати Його, це вже слова людей біля розп'ятого Христа. Якщо ти, Христос, спаси себе і нас. Так вже мовив розіп'ятий розбійник. Ми вступаємо сьогодні у період страсти Господніх, у час, коли зустилися темрява і з'явилася заря нового світу, яку може спогнути лише той, який разом з Христом увійде у це царство темряви. Тут змішано все, що тільки може змішати. правду з неправдою сподівання з реальністю. Одного разу святий Сергій Мсаровський сказав своїм приютовим, що у нього так духовне переміщення з матеріальним, що відділити від, одне від одного майже неможливо. І як нам можливо зараз, особливо в дні, мати мудрість відділити наносну полову від зерна істини. І нехай же цей стресний тиждень понудить нас замислитися і ми нас до нового розуміння, нових переживань і нового життя.